God morgon! Lite laggigt, kanske det är på min gamla kamera här hemma. Eh, lite läskigt att vara ensam också. Jag hoppas att ljud och så där fungerar. Eh, jag tänkte bara ge, jag såg att det någdnämningen i schemat att vi hade en, eh, en stand-up idag. Så jag tänkte jag skulle bara dra lite kring nästa vecka. Eh, vad som är på gång där då, vad det gäller inlämning, eh, redovisning. Eh, om vi ska kalla det, det examination ska vi nog kalla det och så vidare. Det kommer att fungera som så här kort och gott. Ni har säkert kanske sett att Mats har skapat en Mimodel-sida. Så det kommer att fungera som så att ni kommer att gå in på Model. Under dagen kommer det upp tider där för muntlig examination av uppgiften. Det är ingenting ni behöver synka inom gruppen utan det här är helt individuella examinationer och de kommer att ske på måndag nästa vecka och det kommer komma ut tider då under dagen och nu har jag inte Lagt till, det kommer här också just kring den muntliga examinationen vad som kommer ingå där. Men kort och gott så kommer det att handla om att ni ska prata om ert projekt. Det betyder ju att alla som har varit delaktiga i projektet behöver vara insatta i projektet. Ni behöver inte vara insatta på detaljnivå i saken ni inte har skrivit själva. Det vill säga det kommer kanske inte att vara fokus på så här implementationstekniska bitar, varför har du en follow-up där när du kunde eller varför har du inte gjort det här asynkront, utan det där blir mer på en övergripande nivå. Ni ska alltså kunna svara för hur de här olika servicerna ni har skrivit hänger ihop, hur trafiken flyter i er applikation, Ja, men på, på en sån här övergripande nivå som vi får utgå ifrån att alla utvecklare i ett sånt här lite större projekt eh, känner till. Ehm, och eh, sen kommer det som vanligt kanske att vara insprängt lite, lite frågor. Jag har kopplat till de här eh, kanske då. Framförallt eh, patterns som, som är i boken. Eh, eh, där man kan få beskriva det lite mer ingående. Då. Men det är ju just kopplat till de patterns som ni har valt att implementera. Men jag ska försöka få ner det där i ord lite mer här. Men det blir inte jättemycket kring annan teori kopplat till det här. Men, men ni bör ju kunna förklara då liksom också hur har ni satt upp er infrastruktur. Och de bitarna, givetvis, ingår ju också i uppgiften. När vi går och tittar på. Jag har fått in Report 2 här också nu, som ska vara klar den då Det är inte i, i mångt och mycket är det här samma som. Report One, men eh, ni bör skriva en eh, reflektion kopplad till de här bitarna. Eh, Okej, okay, ni hade en deployment pipeline, eh, autonomy eh, i början här. Och då behöver ni också reflektera lite kring hur blev det nu då? Blev det som vi hade tänkt? Samma sak med Continuous Delivery Principles. Eh, Designen, se till att den är up-to-date så att ni inte har en gammal som sen inte blev implementerad utan att den där stämmer med vad, vad ni faktiskt har gjort eh, och då är det ju de här bitarna som vi har sett tidigare. Sen ska ni skriva en post-mortem, ni skriver en tillsammans eh, i gruppen eh, och då ser ni eh, vilka delar som ska ingå eh, genom. Ja, det, det står ju här kort och gott. Sen kommer allting att lämnas in genom att ni kommer att göra en merge request mot som vanligt eller nu av mitt branch. Ni kommer att få ett repo uppgenererat till er i er, applikation, eller i er grupp. Och det är det repot ni använder för att göra merge requesten. Det är egentligen inte mycket mer ni har där i mer än att se till att den här merge requesten är. I descriptionen är uppdaterad med länkar som pekar rätt och lite sådana där saker. Men det där är ni rätt vana vi nu så jag tror inte det kommer vara några konstigheter. Och ni har ju som vanligt möjlighet att skriva lite feedback och så även i den där Merch requesten Det är väl det som, som ligger i pipen just nu. Jag har ingen att bolla några idéer med här eftersom jag, jag själv. Jag kommer inte att vara med under nästa veckas examinationer utan examinationerna kommer att genomföras av Mats och Niklas och sen så kommer det underlaget som Mats och Niklas eh, skapar att eh, då examineras formellt av, av Diego i nästa steg men eh, det betyder också att ni kommer kunna prata svenska på, på den här muntliga examinationen så vet ni det. Eh, däremot, eh, skriv gärna eh, eh, postmåten på engelska, eh, ta, ta, ta hjälp av ChatGPT eller annat lämpligt verktyg om ni tycker att det är problematiskt så kan ni nog få rätt bra översättning. Där. Då ska vi se, oh, vad har jag mer att prata om då? Eh, det har inte varit så mycket annat. Kanske vi hade lite spontan handledning igår och började utan frågetecken. Men det var nog inget allmänt där. Jag skrev att det skulle vara en kort stand-up. Jag sitter också och väntar på rörmokare som ska komma här. Det är därför jag sitter hemma för att de fick för att de panik skulle byta min vattenmätare. Då. Så jag kanske måste gå här när de skulle komma nu vid ni. <laughs> jag sitter och strålar också, jag ser att ni är tre som är med live i alla fall om det kommer in någon fråga där, men det har inte kommit något ännu. Det jag, kan säga, jag kan ju säga lite om fortsättningen här också, det kan ju vara lite bra att veta. Vi har ju satt projektgrupper då, utifrån era önskemål lite här på som ni fick lämna in för de här gruppprojekten som börjar om två veckor. Och Tyvärr hade vi ett sent avhopp på ett av våra projekt. misstänker att det beror på att kontorschefen där bytte jobb och då, då... Ja, fanns det kanske ingen direkt att ta över det där projektet som var planerat så att vi har fått... Men vi har förmodligen en ersättare till det projektet nu. Då. Annars är det nog tre rätt spännande projekt som ligger i pipen där. Och ni kommer att jobba i blandade grupper, campus och distans. Då. Så har vi satt ihop grupper åt er. Ni kommer att vara tre grupper som kommer att jobba. Så ni blir fem, sex stycken i varje projektgrupp i det stora projektet. där. Parallellt så är det ju examensarbete. Och där vet inte jag så mycket. Jag är ju inte involverad i examensarbetena mer eller mindre alls. Utan det finns ju en slack som ni kan leta upp den borde heta 2DV50E. Eh, och det är Annas Daniel Toll som är eh, lite kursansvarig för de där ex jobben så att eh, är det något som är oklart där så får ni kontakta honom och där har ni möjligheter kan ni tänka på då. Det vet jag inte om att Tobbe kanske nämner det i projekten, men det kan ju alltid finnas vissa synergier då om ni är på ett, till ett företag och hittar en, en forskningsfråga kopplad till det här projektet ni gör på företaget. Så det är det mycket möjligt att den där forskningsfrågan skulle kunna vara något man kan reda ut i, eh, i samband med företagskontakten då. Så att då, då slår man lite två flugor i en smäll. Eh, sen ska jag säga det också: just det så att vi, eh, Jag ska inte nämna några namn, men en student som kommer att göra lite special eh, på, på, på webbprojektet också. Men det har vi tagit höjd för så att det är lugnt så du vet om det. Um. Mm. Och sen helt plötsligt så är det sommar, och då är det dags och, och, för examensceremonin och hela alltet. Om det är någon som funderar på magisterstudier, masterstudier så får ni gärna bara höra av er till mig. Det finns ju möjlighet att läsa vidare. Det finns ett magisterprogram i Växjö på distans till exempel och det finns säkert magisterprogram på distans på andra lärosäten i Sverige om man är sugen på att ta en master. Master of Science är kanske inte jätte, jättestor skillnad när man tittar i Sverige så. Men däremot utomlands så är det, ser man ju lite större skillnad på kanske en master och en bachelor. Då. Eh, det borde man göra i Sverige också men, men min erfarenhet är att eh, det är inte så jätteviktigt. Det är däremot viktigt om ni vill jobba på universitet för då behöver ni ha en master i, i, i, i grunden. Då. Men, men ja, i, i övriga näringslivet så är det rätt sällan man ser ett krav till en magister utan det handlar mer om person, personen. Då. Jaha, nu sitter jag bara här och babblar på. Jag har faktiskt inte mer än så idag, så sjukt kort stand-up. Lycka till med examinationen nästa vecka. Jag lägger upp också då om, om de muntliga här, men, men all annan information ska finnas ute nu. då. Och, och håll koll under dagen, förmodligen eftermiddag, för jag tror Mats sitter och examinerar i Webintelligence nu. Men, men när han är klar med det sen så kommer han att lägga upp tider. Då. Så det kommer att finnas tider för er alla till måndag nästa vecka. Lycka till med det. Ha det så bra. Och hej.